У повітрі кружляють пухнасті сніжинки. Знов зима. До закінчення йде рік старий. На столі красуються олів'є, мандаринки. Всі готуються рік зустрічати новий. Метушня у крамницях, домівках і залах Всяк по-своєму свято зустріти спішить. По дорозі я йшла і перехожих питала. Де святкують і як зустрічають цю мить? Це на роздуми певні мене наштовхнуло. Чомусь сумно було від думок непростих. Різні відповіді від людей я почула. Тож давайте послухаємо деякі з них. Я святкую в компанії «Гучно це свято». Як годинник проб'є 12 годин, хочу друзів і близьких своїх привітати. Побажати їм безліч щасливих хвилин. Вигинається стіл від смачненьких наїдків. Цілу ніч ми святкуємо, що й не заснеш. Молодим веселитися треба, радіти. Як зустрінеш Новий рік, то й так проведеш. Ну, а я Новий рік не вважаю за свято. Звичайнісінький день, він такий, як і всі. О десятій годині, мабуть, ляжу спати. І завтра встану, і за справи візьмуся свої. Я зустріну цю мить в атмосфері родинній. Ми в сімейному колі разом зберемось. Там веселі пісні пролунати повинні, І цікаві історії розкаже нам хтось. О півночі вийдемо всі разом милуватись, Ферверками небо засяє у нас. Як же ж можна цю нічну урічну проспати? Веселитись і тішитись треба нам всім. Ні, ні, ні. Ці веселі компанії не для мене. Не люблю, коли гамірно, я не істих. На своєму дивані вмощуся гарненько, роздивлюсь на екрані зірок всіх сільських. Президента вітання послухати хочу, що бажатиме він і обіцятиме що. Можу просидіти, мабуть, до півночі, і цього замінити не зможе ніщо. Якась пані багата мені теж сказала: я святкую це свято завжди за кордоном. Дозволяють фінанси мені. Я багато працюю, у мене власна справа. Тож куплюю білети на літак вищий клас. Обираю країну, де буде цікаво. І з користю гарно Проводжу свій час По засніженій стежці Я бігла додому Стільки різних думок Не знаходжу їм лік Як мені чим скоріш Розібратись у всьому І як правильно Встріти собі Новий рік Та мені Ще один перехожий зустрівся. Це був лагідний, сивий, старенький дідусь. Його погляд теплом і любов'ю світився. Від мого запитання він тільки усміхнувся. Я дитину прожив уже цілих 80 років. І як бачиш сама, що вік цей не короткий, довгенький. Але от про що тобі можу сказати, що Новий рік ми встрічалися завжди на колінах. Я вивчив усе на пам'ять, але знаєш, Уже не та пам'ять. «Я молитву підносив до свого Отця, до престолу Його гарячу і живу. За минулий рік вдячний щиро Творцю, що по милості Його іще я досі живу, що мені Він здоров'я іще посилає». Можу чути, бачити, можу ходити. Скільки в світі людей є, що цього не мають? Ну, а хтось і не дожив. Я сердечно у Бога прошу на колінах, щоб людей всіх щиро любити. Хай Пролє він рясні свої благословення, щоб життя на землі недаремно прожить. З новим роком, з новим щастям і з новою наснагою більше поклонятися своєму Творцю. І щоб дійсно так, як написано там на, на папері, щоб воно було у серці Чисте, серденьке, Щоб було в кожного із нас. Любий друже, А ти як новий рік зустрічаєш? Бенкетуєш до ранку? Чи втомлено спиш? А життя проминає, І ти про це знаєш. Проте Богу себе Присвятить не спішиш. Тож сьогодні подумай, що добре для Бога ти зробив в старім році? Яким є твій плід? І куди приведе та широка дорога, та якою ти йдеш вже багато так літ? Амінь.